كلكم تعرفون أكبر مدينة بالعالم روسيا نعم روسيا الأم لكن هذه الأم عندها أولاد كثير حول العالم مش أولاد حقها لكن أولاد محتلتها احتلت كثير دول ومدن وجزر حول العالم لكن أهم مدينتين محتلتهم موجودين في أوكرانيا نعم أوكرانيا الدنباس وشبه جزيره القرم لروسيا ايضا في منطقه دونباس بالمطالبه بالانفصال فهجمت الحكومه الاوكرانيه التي حملت الجيش الروسي المسؤوليه عن هزيمه قواتها هناك تسربت اخبار في الفتره القليله عن غزو روسيا لاوكرانيا خلال 48 ساعه فحبيت استغل لكم هذه الفرصه اليوم وراح اسوي مقابله مع الشعب الاوكراني ونشوف شو رايهم بالغزو هذا جل اللي بالنواستياك روسيا اوكرانيا خلال 48 ساعه То есть вы считаете, что это все просто? Ну конечно, же никому не выгодно. Как вы считаете, будет ли продолжение войны между Украиной и Россией? Продолжение может и будет, но если будет полная эскалация войны, то я думаю, что это будет самая глупая вещь, которую может быть, Россия может сделать. Where you come from? Germany, but I'm living in Kiev. Yeah, you live in Kiev. Yeah, What about you? you? Think it will be war in Ukraine? No, I don't think so. That's fine, like because you are walking around, everything is fine. Everything is fine. So far. It's a lot of, lot, of, lot of bullshit online and yeah. all these fake news and of course there's trouble, but yeah. I don't think then, uh, it's uh, only clapping behind the bushes, you yeah. know, to make people nervous. Yeah. To show uh, on both sides okay, who is stronger, but at the end, yeah. no one will start in a third war. What about the decision of the embassy? The embassy say for all people from Germany and America and Russia, whatever the countries, they can't say to them just like go out from Ukraine because of your war. You like think it's a scenario, right? Yeah, I don't like to talk about Germany because what Germany does is terrible. Yeah. yeah. and أنا uh, already hate even on german i already hate uh, the german decisions and government yeah. no, Не буду врать, страшно, но я думаю, что это нагнетание паники на самом деле. Скажите, видели ли вы в новостях, что Россия планирует вторжение в Украину? В ну, да, и как вы не боитесь, ну хорошо? Ну сильно не про это значения, потому что это ну не, не слишком возможно, я думаю. Это не очень выгодно России в первую очередь, я поэтому понимаю. ну не сильно переживаю. Пожелания никаких нет, да? بالطبع هذا نيته. يا فنان، فشوفوا ليش هذا لسه. وبرغم الأخبار اللي سمعتوها والإعلام اللي شفتوه، كان رأي الشعب الأوكراني جداً بارد، ولا كأنه في شيء. لكن حبينا نغير السؤال شوية ونسأل الشعب الأوكراني هل هم يحبون الشعب الروسي؟ شوفوا الإجابة. <تصفيق> Аполитично в целом, поэтому... Нитранно. Нитранно, да? Они вам ничего плохого не сделали. Да, и мы им тоже. Я поняла. к Людям как к людям, да? Да. да. Спасибо большое. Не к стране, не к политике. К русским людям я отношусь позитивно. То есть они вам нравятся, в принципе? Ну, в принципе... Люди, як моя дочка каже, вона я-то не так, а вона дуже толерантна. Тому, я кажуть, вона каже, що і всі, і, як євреї, і негри, і негри то по-іншому що надо людям, я кажуть, وهذا كل اللي صار. لكن بالنسبة للناس اللي ما تعرف شنو حقيقة النزاع بين روسيا وأوكرانيا من عام 2014، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا موضوع الحرب وليش وشنو صار. كانت اوكرانيا جزء من الاتحاد السوفيتي صار ونالت استقلالها عام 1991 بعد تفكك الاحتلال. ونسبه كبيره من الاوكرانيين يتحدثون من اللغه الروسيه واللغه الاوكرانيه لكن يعتبرون اللغه الروسيه هي اللغه الام للبلاد. وظلت اوكرانيا حليفه الموسكو لسنوات، لكن كل هذا تغير بالالفينات. في ظل الانتعاش الاقتصادي اللي شهدته البلاد وانضمامها للغرب، تزامن هذا مع صعود فلاديمير بوتين الى السلطه الروسيه، وكان الاسلوب جدا لين في البدايه والامور طيبه لكن ازداد حده شويه شويه، في عام 2004 اتهمت روسيا بتسميم الرئيس المعارض للانتخابات الاوكرانيه فيكتور يوتشنكو، الذي فاز على المرشح المقرب لبوتين فيكتور يانكوفيتش، لكن ذلك لم ينهي النفوذ الروسي في البلاد لان اوكرانيا كانت معتمده بشكل اساسي على الغاز الروسي. ومع وصول يانكوفيتش للسلطه الاوكرانيه في عام 2010 وقعت اتفاقيه تضمن بقاء البحريه الروسيه في شبه جزيره القرم الاوكرانيه، خلال تلك الفتره ازداد الشعور المناهض لروسيا في اوكرانيا ودعوات الحكومه للمزيد من التعاون مع الاتحاد الاوروبي، وفي نوفمبر 2013 خرج العديد من الشعب الاوكراني في العاصمه كييف يخلصون نفسهم من الحكم المغصوب عليهم للرئيس فيكتور يانكوفيتش. وبهذه الثورة أطاحت أوكرانيا بالحكم السابق لفيكتور يانكوفيتش، لكن فلاديمير بوتين استغل الفرصة. بهذه الفترة كانت الأمور السياسية والأمنية في البلاد متداورة، فضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وأيضا ضم مدينة الدنباس اللي موجودة في شرق أوكرانيا، ولم يتوقف بوتين بذلك، بل ظل يدعم المقاتلين الإنفصاليين في شرق البلاد وفي جنوب البلاد عن شبه جزيرة القرم. دعم مالي ودعم اسلحه حتى يحاربون الشعب الاوكراني، صراحه السبب لحد الان بموت اكثر من 13 الف شخص، لكن بالنسبه للاخبار اللي تسمعوها نفت روسيا انه هي تريد تحتل اوكرانيا بالفتره الاخيره، وفقط كان امريكا الها دور بالحرب الاعلاميه هذه، زين بعد ما شفتوا انه الشعب الاوكراني يحب الشعب الروسي والشعب الاوكراني انه ما خايف من الحرب ولا كانه في شيء، شنو سبب الاعلام اللي الزايد اللي طلع عن حتى تعرفون حقيقة هذا الشيء لازم تعرفون شغلة إنه الإعلام يحتل جزء كبير من حياتنا اليومية اللي إحنا نعيشها وحياتنا اليومية متأثرة بالإعلام هذا وبالسبب حتى تعرفون هذا إنه أمريكا سابقا أو أمريكا وصين اخترعوا شيء اسمه فيروس كورونا اللي خلت العالم كله تخاف من عدة أكثر من فيروس الإنفلونزا وفيروس الكبد الفيروسي ولا أي فيروس آخر خلت يخافون من فيروس كورونا بشكل جدا خيالي. والسبب اللي خلى العالم يخاف بشكل جدا خيالي اللي هو الاعلام اللي انتم تشوفوه لذلك حتى امريكا تغطي السيناريو عن فيروس كورونا سووا لهم سالفه جديده اللي هي سالفه الحرب العالميه الثالثه او سالفه روسيا راح تحتل اوكرانيا، وخلت العالم كله باجمع عندهم شيء ترند انه يتحدثون فقط عن الحرب العالميه الثالثه اللي راح تصير، خلوا العالم كلها تتصارع كلها تريد السافر ارادوا يغطون عنكم حقيقه فارس كورونا بصفه الحرب العالميه الثالثه وبنهايه الفيديو نتمنى لكل شعوب العالم بالامن والسلام وان شاء الله تكونوا بعيدين عن الحروب الشعب في دال الوطن هذه اكبر كذبه ممكن تسمعوها في التاريخ لانه الحروب اللي تصير ممكن يحارب رئيس مع رئيس او معمم مع معمم او شيخ دين مع شيخ دين مش الشعب نفسهم يكونون ضحيه الامور السياسيه هدفها بالاخر الماده لا غير هذا ملخص الفيديو اللي حبيت اوصله لكم وافهمكم انه الحروب والطائفيه والسياسه والدين خليكم بعيد عنها واعطوها فقط لجماعتكم ولا تصيرون ضحيه للمعممين او السياسيين وخليكم بعيدين وقاعدين واتركوا الاخبار اللي تسمعوها لانه اخرتها فقط مرض وسكر وضغط ومشاكل نفسيه وخليكم قاعدين بالبيت وسانسوا مع أهلكم وإذا كنتم مهتمين لمحتوية فلا تنسون لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى وصلتم جميع الاشعارات كان معكم آدم من داخل أوكرانيا مؤسس شركة التنوم المختلف للسياحة والاستثمار في أوكرانيا